No tak tady je takový největší svátek ty Vánoce. Vánoční. Já myslím, že jako většina lidí v České republice má oblíbený Vánoce. Určitě to je jeden z hlavních svátků, který se u nás slaví. Ano, tak určitě Vánoce, klasika. A jakože ani já, ani moje rodina nejsme věřící, ale tak u nás v Česku je to jedno. A, a vlastně pokaždé, když nemůžu být a, v Česku na Vánoce, tak je mi to strašně líto. Hmm. A já nemám oblíbený svátek a já nějaké svátky moc neslavím. A já myslím, že se ptáte na církevní svátky, a jelikož nejsem věřící, tak svátky neslavím. Každý svátek, kdy nemusím do práce, je oblíbený, ale jako jeden, jeden jediný, ne, samozřejmě e, příjemné jsou Vánoce v tom, že se sejde rodina a my to třeba doma hodně řešíme, že jsou určité dny, kdy, nebo vlastně naštědrý den jsme rodina jako že ti nejbližší, kdy sejde, přijde i sestra s manželem a děti jejich, takže synovcí a taková ta dětská radost prostě z těch dárečků je nádherná. Další den za k babičte a e, sestrám rodičů, bratrům rodičů, tak to jsou pro mě asi takové pěkné, pěkné svátky tím, že ta rodina je tak jako by spolu.